الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكين من دابة لا تحمل رزقا لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم